તત્વજ્ઞાનમાં મૂલ્યના સિદ્ધાંત શબ્દ નો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરવામાં આવ્યો છે તેના વ્યાપક અર્થમાં જોઈએ તો મૂલ્ય સિદ્ધાંત એ નૈતિક રાજકીય સામાજિક રીતે પરિણામવાદીઓની ચિંતા માટે નહીં પણ સિદ્ધાંતના અલગ અલગ સ્તરને વિસ્તારને એકબીજા સાથે જોડાણ કરવા અને સાંકળવા ઉપયોગમાં લેવાય છે તેના વર્ગીકરણ સાથે સંબંધિત છે અને તેના કારણે મૂલ્ય સિદ્ધાંત પણ તેને આ વર્ગીકરણ સાથે જોડાણ થાય છે એક્સિયોલોજી એ દર્શનિક અભ્યાસ છે તેમાં મૂલ્યોની પ્રકૃતિ અને વર્ગીકરણ કયા પ્રકારની વસ્તુઓનું મૂલ્ય છે તે વિશેનો સમાવેશ થાય છે મૂલ્ય વિકાસના સિદ્ધાંત તત્વજ્ઞાનના નૈતિક ક્ષેત્રને નિયુક્ત કરે છે જે મૂલ્ય તમામ સૈદ્ધાંતિક પ્રશ્નો સાથે સંબંધિત છે મૂલ્ય સિદ્ધાંતના નૈતિક શ્રેણીઓ સાથેના તેના સંબંધ વિશેના ઘણા પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે મૂલ્ય સિદ્ધાંતના નૈતિક સિદ્ધાંત વિભાજન તપાસના અન્ય ક્ષેત્રો સાથે વિરોધાભાસી તરીકે કરવામાં આવે છે પરંતુ મૂલ્ય વિશેના સૈદ્ધાંતિક પ્રશ્નો નૈતિક સિદ્ધાંતમાં રૂચિ ક્ષેત્ર ધરાવે છે ક્યારેક તેઓ આદર્શ અને આધ્યાત્મિક વચ્ચેની સીમા તપાસ કરવામાં શિક્ષણ સિદ્ધાંત બીજું મનો વિશ્લેષણાત્મક વિકાસ થિયરી ત્રીજું જ્ઞાનાત્મક વિકાસની થિયરી તેમાં આપણે સર્વ જોશું પેલું સામાજિક શિક્ષણનો સિદ્ધાંત સામાજિક શિક્ષણ સિદ્ધાંત અવલોકન અને અનુકરણ કરીને નવા વર્તન મેળવી શકાય છે તેમજ તે જણાવે છે કે શીખવું એ એક જ્ઞાનાત્મક પ્રક્રિયા છે જે સામાજિક સંદર્ભમાં થાય છે ના અવલોકન ઉપરાંત શિક્ષણ પુરસ્કાર મળેલી વિવિધ સજાઓના અવલોકન દ્વારા પણ આ પદ્ધતિ જ્યારે કોઈ ચોક્કસ વર્તુળને નિયમિત પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે ત્યારે તે મોટાભાગે ચાલુ રહેશે તેનાથી વિપરીત જોઈએ તો જો કોઈ ચોક્કસ વર્તનને સતત અવગણના કરવામાં આવે ત્યારે અટકી જાય છે આ સિદ્ધાંત પરંપરાગત પામે છે બીજું મનોવિશ્લેષણાત્મક વિકાસ થિયરી શિક્ષણમાં મનોવિશ્લેષણાત્મક મૂલ્ય વિકાસ સિદ્ધાંતમાં મનોવિશ્લેષણનો સિદ્ધાંત ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે ते अहीं मनो आपयो तेने कल्पना बदली है निक्षा पारितोषिकारी मध्यमों द्वारा शिक्षण ने हम संयम गणत શિક્ષણનો ઉદ્દેશ સમગ્ર વ્યક્તિત્વનો વિકાસ છે સામાજિક રીતે ઈચ્છનીય હેતુઓ માટે બુદ્ધિ તેમજ લાગણીઓનો વિકાસ મનોવિશ્લેષણ લાગણી વૃત્તિનો ઉપયોગ અનુમતિ અને ઉદારતા અને બાળકોની ઈચ્છા અથવા રુચિ જેવા મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રોત્સાહન પર ભાર મૂક્યો છે મનોવિશ્લેષણમાં પ્રતિકૂળ પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓ અસંવેદનશીલ અને નિર્ણાયક શિક્ષકો અને માતા માટે અભ્યાસ માટે તૈયારીઓનો અભાવ અને ડર ફોબિયાના સ્વરૂપમાં ચિંતા અને આક્રમકતાને કારણે અથવા અસંતુલિત માતા બાળક અથવા આંતરના લીધે થતી ભાવનાત્મક અવરોધ ની બાળકના શિક્ષણ માટે મહત્વ અથવા યોગ્ય વાતાવરણ બહાર લાવે છે શાળા તેમજ ઘરમાં વાતાવરણ કેવું હોવું જોઈએ એ દમનની શક્યતા થાય અને ઉત્ક્રાંતિ શક્યતા વધે છે કારણ કે મનો વિશ્લેષણ એ બાળકોના શિક્ષણમાં રમતના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે બાળકોની અન્ય પ્રાકૃતિક રુચિઓ સાથે રમવા માટે શાળામાં વિવિધ મહત્વપૂર્ણ ફાળો આપ્યો છે મનો વિશ્લેષણ એ માર્ગદર્શન માનસિક સ્વચ્છતા બાળકની સ્વતંત્રતા જેવી હિલચાલ ને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે અને પ્રારંભિક વર્ષ નો અભ્યાસ કરવો વર્તનના ધોરણોનું નવા ખૂણેથી મૂલ્યાંકન કરવું આથી આપણે કહી શકીએ કે નવા શિક્ષણમાં જે પ્રગતિશીલ છે તે મનો વિશ્લેષણ પ્રભાવને શોધી શકાય છે જે ખૂબ જ મદદરૂપ બની છે કેમ કે તેની જ્ઞાનાત્મકતાની વાતને તેણે ખૂબ જ મદદરૂપ બને તેવી થિયરી સાથે દર્શાવી છે જ્ઞાનાત્મક વિકાસનો પિગેટનો સિદ્ધાંત માનવ બુદ્ધિના સ્વભાવના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ અને સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે પિગેટનો વિચાર મુખ્યત્વે ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજ થિયરી તરીકે ઓળખાય છે આ સિદ્ધાંત જ્ઞાનના સ્વભાવ અને મનુષ્ય ધીમે ધીમે તેની કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવા નિર્માણ કરવા અને ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે તેની સાથે વ્યવહાર કરે છે ટિકિટ માટે જ્ઞાનાત્મક વિકાસ જૈવિક પરિપક્વતા અને પર્યાવરણીય અનુભવના પરિણામે માનસિક પ્રક્રિયાઓનું પ્રગતિશીલ પુનઃ તેમના વાતાવરણમાં શું શોધે છે તે વચ્ચે વિસંગતતા અનુભવે છે પછી તે મુજબ તેમના વિચારોને વ્યવસ્થિત કરે છે જ્ઞાનાત્મક વિકાસ जीवन तंत्रना छे। ते भाषा त्र केन्द्र विकास द्वारा हस्तगतर मर्यादाओं सतत विकास ने बदले तीव्र तबक्काने समर्थन आपे वास्तविकता सतत परिवर्तन गतिशील प्रणाली માનવીય બુકૂલ હોવી જોઈએવિકતા રજૂ કરવાના કાર્યો સમાવેશ થઈ શકે છે વાસ્તવિકતાના ગતિશીલ અથવા પરિવર્તનશીલ પાસાઓને પ્રતિનિધિત્વ અને હેરફેર માટે જવાબદાર ગણવામાં આવે છે તેમજ તેમની સાથે અલંકારિક બુદ્ધિ વાસ્તવિકતાના સ્થિર પાસાઓનો નો પ્રતિનિધિત્વ માટે સમકક્ષ જવાબદાર છે